طوبى لمثلك حافظ القران طوبى لكم بمحال قصص اسلاميه وتاريخيه اليك يا من خلقك الله عز وجل فأعزك وجملك وحسنك فقد جعلك الله سبحانه وتعالى سببا للسعادة في الدنيا وسببا لدخول الجنة فقد كتب الله سبحانه وتعالى عليك الحجاب لتزداد جمالا وحفظا فالحجاب فيه من العفة والكرامة والأخلاق ما لا يخفى على أحد فكم من امرأة متبرجة لم تشعر بالأمان إلا بعد الحجاب وكفى بالحجاب أنه أمر من الله عز وجل لتقوم بفعله والاستجابة لأمره قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن فالحجاب هو شريعة رب الأرباب جل في علاه فكيف تكرهينه أم كيف تضيقين به ذرعا فالشيطان يوسوس للفتاة المحجبة لأنه يحاول أن يتلاعب بها حتى تقوم بخلع الحجاب فيخبرها أنها ستكون أجمل بدون حجاب ويزين لابن آدم المعاصي ويحاول إقناعه بأنه سيكون بارتكابها أفضل وأجمل وأسعد وأمتع في حياته ليغوي المسلمين بضلاله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 ولا تصغي لوسوسة الشيطان ولا تحاوريه أبدا ولا تجاريه واعلمي أنك على الحق المبين باستقامتك على حجاب رب العالمين فها أنت ترين تلك النسوة اللواتي تمردن على الشريعة قضين حياتهن في جحيم الحجاب ليس عادة اجتماعية ورثناها عن آبائنا ولكنها عبادة وأمر من الله عز وجل أمر الله سبحانه به نساء المؤمنين فأقبلي أختي على الله بحجابك لتزداد عفة وكرامة وطاعة ورضا من رب العالمين فعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد وعن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك اللهم احفظ نساء وبنات المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن وثبتهن جميعا يا رب العالمين على الحجاب وعلى كل طاعة وكل أمر أمرتهن به اللهم آمين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 دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيع لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى